בסרטון זה עלינו להציג את אי השוויון Y גדול מ-5 על ציר המספרים וגם במערכת הצירים. ונתחיל עם מספרים. המספרים. את ציר מספרים. זה יהיה ציר המספרים שלנו ועליו נסמן את כל הערכים האפשריים של Y. נניח שזאת נקודת ה-0 על ציר המספרים שלנו, נוכל כמובן להמשיך ולסרטט את ציר המספרים בכיוון השלילי. אך כל ערכי Y גדולים מ בצד החיובי. על ציר, על הציר את הערכים. 1, 2, 3, 4, 5 ואחריהם יופיעו 6 ו-7 וכ וכן הלאה. ציר המספרים הזה מייצג את ערכי Y ונתון ש -Y גדול מ-5. גדול, לא גדול מ- או שווה ל-. לכן המספר 5 לא נכלל בקבוצת המספרים שיכולים להיות Y. לא נחליל אם כן את 5 בקבוצת המספרים שנסמן וכדי 5 אילו היה נתון ש גדול מ-O שווה ל-5, היינו מכלילים את המספר 5 בקבוצת המספרים הזאת. אחרי ש-Y גדול מ-5, אנחנו לא מכלילים 5 בקבוצה. ובכן, את הישוויון נתון על ציר את ה-I תהיה השוויון הזה במערכת הצירים. התחילה נסרטט כאן את מערכת הצירים, ונסמן את הצירים בפי שמקובל, זה יהיה ציר שלנו, והציר האופקי במערכת הצירים נניח שהוא ציר ה-X שלנו. נסמן כמה נסמן את הערכים 1, 2, 3, 4 ו-5. זה הערך 5, ונוכל להמשיך ולסמן גם את הערכים 6 ו-7, וגם את כל הערכים שאחריהם, את כל המספרים של הערכים על y אנחנו רוצים לסמן כאן את כל Y שגדולים ב -5. לא יתה לה או שווים ל-5, כך שלא 5 בקבוצת הערכים הזו. נעשר לתת אם כן קו ודרך הנקודה 5 של ערוקו Y שווה 5, כדי להראות שהערך Y שווה ל -5 לא נכלל בקבוצת הערכים המסומנת. שמייצגת את אי השוויון אלא את ערכי y שגדולים 5 נקווקב את האזור שמעל הקו האזור הזה מייצג את כל ערכי y שגדולים 5 אילו y היה גדול מאו שווה ל-5 היינו מסמנים קו רציף מודגש ובכן בלא תלות בערך של x עבור כל ערך x שנבחר ערך y יהיה גדול מ-5